بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الخير سنه تانيه عاملين ايه النهارده اه ان شاء الله هنكمل الفيديو بتاع الذاكره احنا كنا خلصنا كل العناصر بس ما مأخدناش اخر عنصر وهو عوامل تحسين اه الذاكره قلنا في الفيديو اللي فات ايه هي الذاكرة قلنا ان هي نظام تخزين المعلومات وقلنا ان التذكر هو نشاط الذاكرة واخدنا ايه هو نسيان وعوامله واخدنا مراحل الذاكرة واخدنا انواع الذاكرة النهاردة ان شاء الله هناخد اخر عنصر وهو عوامل تحسين الذاكرة هو اهم عنصر يمكن ده الحاجة الحلوة قوي في الدرس وتعتبر الحاجة العملي في الدرس ازاي؟ هو هنا عطينا مجموعة طرق او مجموعة عوامل او مجموعة خطوات تمشي عليها بس تطول بالك وانت بتمشي عليها في الاخر هتوصل ان انت مرنت ذاكرتك وقوتها وخلتها اكثر استعدادا ان هي تتقبل معلومات صحيحة مظبوطة لها مكان مش بتتكربس فوق بعضها وفي نفس الوقت مترتبة يوم ما تحتاجها تقدر تسترجعها بسهولة حس هنمشي طبعا حسب ما الكتاب مقسم عندنا تلت عوامل يعني تلت عوامل رئيسية أول عوامل عندنا هي عوامل تتعلق بالموضوع عوامل نركز بقى مع بعض هو فيديو سهل قوي وبسيط قوي وفي نفس الوقت مثمر عوامل تتعلق بالموضوع والمعلومة المراد تذكرها بصوا سنة تانية عوامل تتعلق بالموضوع والمعلومة المراد تذكرها علشان تفهموا احنا حنقول ايه حنطبق مثلا على مادة علم النفس او انت يعني حاول تطبق معايا في دماغك على المادة اللي انت محتاج ان انت تذكرها بجدية ممكن مثلا فرانسيا وانجليزي رياضة ايا كان ايه هي العوامل اللي تتعلق بالمنهج اللي انا حدرسه أقدر بيها أذاكر المادة أو المنهج ده بسلاسة ويسر وبتركيز وبتمعن وتفضل موجودة في ذاكرتي وأستفاد من المعلومة. العوامل دي تقريبا ست عوامل، اتنين أربعة، اه ست عوامل، أول عامل فيهم الفهم الجيد للموضوع. طبعا لو انت بتذاكر معانا من الكتاب هتلاقي الحاجات دي صفحه 38 الفهم الجيد للموضوع يعني ايه يعني امسك الدرس بتاعي وليكن مثلا درس الذاكره ده افهمه كويس قوي ايوه يعني افهمه كويس قوي يعني ابتدي اقرا الدرس قراءه سريعه اخد الدرس كده اقراه قراءه سريعه ثم افصله أفصله إزاي أقرأ من العام للخاص إزاي من العام للخاص الأول أقرأ العناصر كلها عندي مثلاً ست خمس أو ست عناصر الدرس خمس عناصر أقرأ عنصر عنصر وبعدين أمسك كل عنصر وأقرأ الملخص أو القطعة اللي تحتية وأفهمها كويس أوي. وأشرحها لنفسي شرح بسيط علشان أقدر يعني أجمعها وأفهم هو عايز منها إيه، وليكن مثلًا إن أنا حمسك أول نقطة عندي إيه هي الذاكرة وإيه هو التذكر، ده عنصر من ضمن العناصر. هبتدي ان انا اقرا العنصر من العنوان وقرا بقيه العناصر اللي هي الانواع الذاكره مراحل الذاكره ايه هو نسيان عوامل تحسين الذاكره قريت العناصر كلها ابتدي بقى اخد عنصر عنصر وافصله طيب حلو قوي ايه هو العامل التاني او ايه هي الطريقه الثانيه المتعلقه بالمنهج بتاعي ربط الموضوع باهداف لها معنى حياه الفرد ليه حتى يسهل تذكره افضل من غيره هو ايه اللي يسهل تذكره افضل من غيره الدرس يعني ايه يعني يعني كنا مؤخرا ابتدينا ان احنا نجيب حتت من افلام كرتون حتت من برامج حتت من اغاني الكرتون ليه طيب علشان اقدر اربط لك الدرس او النقطه اللي انا عايزه افهمها لك بحته من الواقع بحته من حياتك زي ما احنا دلوقتي اما بنيجي ندي امثله بندي امثله مثلا على حاجات موجوده عندك في البيت على زمايلك على حاجات موجوده عندك في المدرسه بحيث تكون الحاجه دي قريبه من عينك فانت شايفها فتقدر تفهمها طيب حاجه زي درس الذاكره ده لو احنا بقى بنطبق المثال عليه اربطه ازاي بحاجه موجوده في حياتي احنا قلنا هنطبق على درس اي اي اللي هو في علم النفس اللي هو درس الذاكره قلنا نقرا عنصر عنصر وبعدها نفصل كل عنصر هو عايز ايه وبعدها نربط الاهداف بتاعه الدرس بحاجه موجوده في الواقع هدف الدرس ايه ان انا اذاكر كويس وانشط الذاكره بتاعتي طيب اربطها بالواقع ازاي اديتك مثال على درس هو موجود عندك في المنهج في الواقع اللي انت بتعيشه وضحت كده يبقى أول نقطة عندي الفهم الجيد الموضوع تاني نقطة ربط الموضوع بأهداف لها معنى في حياة الفرد تالت آه تالت نقطة أو تالت خطوة ربط الموضوع المراد تذكره بموضوع آخر أكثر ارتباطا منه أو به. فتذكر اسم شخص ما سيصبح سهلا إذا ما استطعت إيجاد وجه تشابه بينه وبين أحد أصدقائك له نفس الاسم. هو يقصد هنا إيه بأبسط بأبسط مثال. إحنا في درس الزاكرة. هربطه بأنهي درس تاني علشان أعرف أفهمه لك. هو الدرس نفسه ربط نفسه بالثلاث دروس اللي فاتت. في أنواع الذاكرة، الذاكرة الحسية ربطت نفسها بدرس الإحساس، فممكن وأنت بتذاكر تربطه وتروح إيه جايب إيه هو التعريف بتاع الإحساس وإيه هي عوامل الإحساس وتكر بقية الدرس. الذاكرة قصيرة المدى ربطت نفسها بدرس الانتباه، برضك راجع معين درس الانتباه. الذاكرة طويلة المدى ربطت نفسها بدرس الإدراك والتعلم. أصبح إنت هنا الموضوع بتاعك اللي هو الواحد اللي هو كان الذاكرة ارتبط بتلات مواضيع، بتلت عمليات معرفية عقلية اللي هو الإحساس الإدراك الانتباه، فأنا عشان أربط الموضوع بحاجة تانية علشان أقدر أفتكره أربطه بموضوعات تانية، وضحت كده؟ أظن أظن دي سهلة. طيب نشوف النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها رقم اربعة اللي احنا على طول بنعملها لما يعني اه احنا بنعملها على طول لما بنكون فاهمين وأحيانا بنعملها وبنلجأ لها لما بنكونش مش فاهمين يعني إيه الإعادة والتكرار والحفظ يعني مثلا في ساعة حتة بتبقى صعبة عليك وخلاص إنت مش فاهمها وما فيش فرصة أن إنت تقابل مدرسك علشان يشرحها لك فبتلاقي بتلاقي نفسك بتقول لنفسك إيه وحد بيقولك حفظها كده وخلاص عدها وكررها وحفظها مع نفسك إنت كده وخلاص إيه هتثبت وبعدين بقى دور على شرحها بعد كده اتضح ان الطريقه دي من ضمن طرق تحسين الذاكره بس يعني ما تبقاش هي الطريقه الوحيده انت لو تلاحظ هو حاطط لك ست ست طرق فعامل واحد ومقسمها يعني في كذا طريقه وكذا خطوه علشان احسن الذاكره فما تجيش انت بقى تقفش في حته معينه وتسيب الباقي وبعدين تشتكي تقول ما فيش حاجه حصلت لا خد بالك انت نفذت الخطوات ازاي الاعادة والحفظ والتكرار للمعلومات بيساعدك ان انت تحفظها وبيساعدك ان انت تثبتها فعلك بس ناخد بالنا سنه تانيه ان احنا مش اي حاجه نحفظها لازم نفهم الأول ولما نحفظ نحاول نراجع علشان الحاجة تبقى في يعني فريش في عقلنا ولما نحفظ نحاول ندخل عقلنا المعلومة الصحيحة بلاش المعلومة اللي كده وخلاص ولو فرضا انك دخلت معلومة كده وخلاص وبعد كده عرفت ان هي المعلومة غلط حاول انك تنساها لان هي مش يعني مش هتفيدك بحاجة. العامل اللي بعد كده هو تنظيم المعلومات المراد تخزينها وترميزها ووضعها في اطار مترابط المثال العملي اللي انت عشان تفهمه وتعرفه في العامل ده هو اللابتوب ازاي؟ انت بيبقى عندك في الكمبيوتر وليكن ده الكمبيوتر يعني؟ عندك في الكمبيوتر اللي هي في ماي كمبيوتر او شوف انت بتخزن ملفاتك فين صور كتب فيديوهات كده بتلاقي ايه بتلاقي في واحد فاتح الصفحه بتاعت ماي كمبيوتر دي كل الملفات داخله في بعضها فيديو على على تسجيل صوتي على كتاب على صوره على ملف مضغوط يعني في في حاجه هنا مش مفهومه بس هي الحاجه موجوده فين مش عارفه فبتستاذ انت تنصحه وتقوله ايه انت ممكن تعمل حاجة حلوة قوي يعني اعمل فايل للفيديوهات وفايل تاني للصور وفايل تالت للصوات وفايل رابع للكتب وهكذا كل, كل حاجة اعمل لها الفايل بتاعها وحاول انك تنظم المعلومة اللي تنظم الحاجة اللي عندك اللي موجودة في الكمبيوتر بالضبط عقلك كده ما تبقاش معلومة جاية من هنا على معلومة جاية من هنا على معلومة جاية من هنا هتلاقي نفسك حوليت وإيه ده وإيه ده مش فاهم ايه تصرخ مش عارف أي حاجة حاول إن انت تفهم أصلا عقلك في أه في أماكن لحفظ الأرقام وفي أماكن لحفظ الحروف وفي أماكن للذكريات وفي أماكن للصور كل ده موجود في عقلك فحاول إن انت تنظم الدنيا دي وتنمي كل حته في عقلك مسؤولة عنها يعني انت مثلا حته الارقام لو انت مثلا مش بتحفظ الارقام بسرعه اتدرب انك تحفظ الارقام يبقى انت نشطت الجزء اللي موجود عندك في حفظ الارقام لو انت مثلا بتنسى الاماكن بسرعه حاول انك تنزل كذا مكان وتتعلم ان انت تحف تشبه الشارع مثلا في المحل الفلاني الشارع ده في وشه الشارع اللي كنت باخد فيه الدرس الشارع ده كنت بشتري منه حاجات وهكذا لحد ما تنشط كل الحاجات الموجوده عندك بقى شوف الكلمه اللي هي كاتبها في الكتاب اذا اردت الاحتفاظ برقم هاتف لشخص مهم عايز ان انت تحفظ رقم حد معين وما كانش معاك ساعتها قلم او ورقه ومعكش الموبايل ان انت تكتبه ماشي في الشارع كده نزلت تجيب لبن ولا حاجه نازل من غير حاجه طبعا فقابلت حد فقلت هات الرقم معكش حاجه تحفظ بيها هتحفظ بايه هتحفظ الرقم في عقلك. هتحفظه بقى ازاي هتحفظه ازاي بقى بس دلوقتي الرقم متكون من آآ آآ رقم الموبايل يعني بيبقى 12 رقم اللي هو زيرو مثلا وبعد كده يبتدي 12 او 15 او 10 الى اخره معكش الم ومعكش اي حاجة ومحتاج ان انت تحفظه نقدر إن احنا مثلا نقسم الاتناشر رقم دول على أربع خانات، وبالتالي نحفظ تلات أعداد أربع مرات، يعني ايه؟ يعني مثلا لو الرقم زيرو اتناشر تلتميه وستين مثلا خمسميه وأربعين كده واحد 2 3 اربعة خمسة ستة سبعة 8 تسعة. إيه إيه إيه مثلا عشرة, عشرة وانا مش فاكرة واثناشرة ولا كي مثلا هحفظه ازاي ده وهو راح قالهولي يعني البن الشخص اللي انا معاه راح قالهولي على طول أحفظه ازاي هقوله قوله تاني وانا ابتدي اقسمه مع نفسي ثلاث مراحل طب ماشي انا قسمته هحفظه ازاي برضه هتحفظه بحاجة اسمها التشابه او حاجه اسمها الربط يعني ايه لما بنيجي نشرح لك مثلا حاجه بنقول لك الحاجه الفلانيه شبه الحته اللي في المسلسل الفلاني والحاجه الفلانيه الثانيه شبه حته في الفيلم الفلاني فبالتالي انت لما بتسمع الكلمه من كده بيحصل عندك ربط بتفتكر على طول لما يجي المشهد ده قدامك اه ده انا درست الحاجه الفلانيه عشان المستر شبهها لي بالطريقه دي اصبح انت لما انا شبهتهالك انت قدرت تربطها ونظمتها وقدرت تحفظها مثلا الاول تلات ارقام انت بتفلتر في دماغك شركه فودافون ولا اتصالات ولا موبينيل فخلاص انت بتبيع خلاص انا عرفت يا 012 يا 010 يا خمستاشر الارقام اللي بعد كده الثلاث ارقام مثلا الاولانيين دي مثلا رقم عربيتك مثلا هما بيبقوا اربع ارقام دول اول ثلاث ارقام منهم الثلاث ارقام اللي بعد كده مثلا مثلا تاريخ ميلادك مثلا الرقمين او الثلاث ارقام اللي بعد كده رقم انت بتحبه او مثلا يكون عمرك او سنك او ترتيبك مثلا في رقم الجلوس لو انت طالب وهكذا بتقعد تربط وتشبه الحاجة ببعضها علشان تقدر تحفظها طبعا الحاجات دي هو مديك نبزة لكن انت علشان تنفذ الحاجات دي الحاجات دي ليها كتب وليها فيديوهات وفي ناس بتعملها كورسات هو بقى بيمرنك ازاي تحفظ فبيديك فعليا ارقام وبيقول لك يلا حفظها وبعد ما تحفظها قولي شبهتها في عقلك وحفظتها ازاي خلينا متفقين ان احنا هنا في يعني في منهجنا حاجة بسيطة اللي, اللي عايز يتمعن الفيديوهات كتير على النت وكورسات اكتر يعني وانا افضل إن تتمع عنه لان زي ما انت حابب ان انت تروح الجيم تقوي عضلاتك وحابب ان انت تروح الدار تحفظ قرآن انا برضو شايفه ان انت تعمل جيم لعقلك وتحاول تمرنه على أد ما تقدر النقطة اللي بعد كده والنقطة الأخيرة في العوامل التي تتعلق بالموضوعات هي التوظيف والتطبيق العملي للموضوع وفتح لك كوس وبيقول لك ممارسة العمل عملية يعني براكتس يعني إيه؟ اللي قلت لك عليها فوق انت دلوقتي انا عملتلك يعني حاجة بسيطة من ازاي احفظ رقم تليفون في ناس بقى متخصصة في الموضوع ده تديك فعلا ارقام وبتقولك الطريقة والاستراتيجية المعينة علشان تحفظ الرقم وبعد ما بتحفظه بتبتدي تراجع معاك بقى لك انت عملت ايه حفظتها ازاي إيه طب شاركنا إيه طريقتك وهكذا الى ان تنتهي من الكورس المخصص يساعد تطبيق الموضوع على سهولة تذكره فتعلم لغة جديدة مثلا لا يتم بين يوم وليلة من خلال القراءة والحفظ فقط بل لابد من ممارسة السلوك عملي وكويس ان احنا فتحنا مع بعض النقطة دي وتكلمنا فيها لان انا عايز اقول فيها على حاجة مهمة اما تيجي ان شاء الله ربنا يكرمك وتخلص ثانوي وتدخل الكلية الموضوع هيبقى فيه متسع شوية مش هتبقى عندك كم المواد دي وان كانت في كم المواد دي مش هتكون بالضغط اللي انت فيه في الثانوية العامة فتقدر ساعتها ان انت تنمي نفسك في لغة او اتنين علشان مستقبلك لان دلوقتي كل الناس بتقول لازم على الاقل تبقى عارف لغة البرمجة اللي هي في الكمبيوتر وعارف انجليزي وفرنساوي على الاقل طيب أنا دلوقتي المنهج اللي باخده في المدرسة غير تماما اللي أنا أحتاجه علشان أمارس اللغة أو أتعلمها طب أتعلم منين طب أعرف منين ما أنا مش عارف طب ما فيش فلوس أروح الكورس طب في فلوس وما فيش وقت أروح الكورس طب رحت وما فهمتش وما عنديش وقت كلام كتير هو أنت في حاجة بسيطة خالص في إيديك نت ومعك سماعة ومعك جو هادي واهم حاجة عندك استعداد نفسي وزهني لحاجة زي كده وشكرا انا في الفيديو ده ححطيلك في رابط الوصف في صندوق الوصف رابطين لينكي لقناة انجليزية بتنزل كل يوم فيديو اه اه مش بيزيد عن 15 دقيقة يعني ربع ساعة انت ممكن تشرب كوباية الشاي تسمع الفيديو الفيديو بيتكلم عن اه يعني عارف انت مثلا اه اما بيكي فاصل اعلاني بيتكلم عن حاجه عن منتج مثلا او عن او عن عاده او عن سلوكيات او معلومه اللي هي بيجيبوها ما بين البرنامج والبرنامج ما بتكملش ربع ساعه بس بتستفيد منها هي القناه دي بتعمل كده بس بتعملها بالانجلش طيب انا استفدت ايه كده ميس استفدت ان هي بتتكلم باسلوب بسيط قوي وسهل قوي ونطق الكلام واضح للمبتدئين مش معقوله يعني مش بتعرف تسمع انجليزي كويس ومش بتعرف تكلمه اروح مفرجاك على فيلم اجنبي نص الكلام انت لولا فهمه ولا سمعه ولا لحقت تسمعه اساسا فلازم واحدة واحدة مين بقى اللي هتعمل معاك واحدة واحدة انا ارشح لك القناة دي انا شخصيا بسمع لها ولو انت برضو بتحب الفرنساوي هرشحلك لك قناة تانية بتمسك الحاجة برضو سنة سنة وتاتا تاتا معاك انت بعد كده اللي هتتعرف بنفسك عالقن ايه بقى الشاهد من الموضوع ده كله ان انت دلوقتي هتبتدي تطبق الحاجه اللي انت بتتعلمها انت بتتعلم انجليزي وفرنساوي في المدرسه وعربي لكن ال ال الاستخدام ليهم في الحياه نفسها مش المنهج اه المنهج هيفيدك لانه هيديك كم وحصيله كلمات حلوه قوي وهيخليك عندك مثابره وطوله بال زي ما بتتعلم المنهج هتقدر تتعلم غيره كل ده لطيف بس إنت بقى محتاج الحاجة الفعلية ، الحاجة الفعلية دي زي الحاجة اللي موجودة على النت واللي إنت هتمسكها تكتبها بنفسك وهتقراها بنفسك بعيدا عن منهج الدراسة ، دي من أهم عوامل تحسين الذاكرة المتعلقة بالموضوع كده احنا خلصنا اول عامل اللي هو المتعلق بالموضوع كانوا ست خطوات نشوف بقى بعدها العاملين التانيين سهلين ولكن في غاية الاهمية العامل التاني من عوامل تحسين الذاكرة هو العامل البيئي الاجتماعي العامل البيئي الاجتماعي سنة تانية يعني الجو المحيط في الم... بالمذاكرة سواء في البيت هو غالباً بيكون في البيت أو في المدرسة العامل البيئي الاجتماعي الخارجي مقسم عندي لثلاثة خطوات أول خطوة هي هدوء الجو المحيط بالفرد وخلوه من المشتتات دي سهلة ومفهومة وياريت كلنا نعملها ممارسة موزعة دي حلوة قوي حسن تنظيم الوقت وتوزيعه على الأعمال الجادة والأنشطة الترفيهية بمعنى بمعنى هدوء الجو المحيط بالفرد وخلوه من المشتتات يعني حضرتك يفضل انك تسحى بدري علشان لو مثلا عندك افراد اسره كتير مش هتعرف ان انت مثلا تصحي على الظهر لان هما كمان هيكونوا صحيوا ومش هتمنع الناس انها تعيش يعني فهتبدا يحصل فيه دوشه في البيت ممكن ياثر عليك لو انت من النوع اللي بيتاثر قوي بال بالحاجات بالدوشه يعني او بالحاجات العاديه الحياه العاديه اصحى بدري من بعد الفجر في هدوء تام ابتدي ذاكر وخلص الورق مش بتعرف مش قادر تصحى بدري يبقى هتطلب من من من بابا او من ماما اللي موجودين معاك في البيت نحافظ على هدوء البيت عشان انا اقدر اذاكر ده من اهم العوامل الخارجيه المختصه بالبيئه وبالمجتمع باللي حواليك من اهم عواملها اللي بتساعد على تحسين الذاكره العامل الثاني هو اللي هيجيب العامل الثالث يعني ايه ممارسه موزعه التعلم الذي تتخلله فترات راحه هو ما يعرف بالممارسه الموزعه افضل عاده في استعادته واسترجاعه من التعلم الذي لا تتخلله فترات راحه وهو ما يسمى بالممارسه المركزه كنا قلنا في فيديو قبل كده ان في تقنيه اسمها تقنيه البرومودورو برومودورو قلنا ان التقنية دي بتخليك تذاكر خمسة وعشرين دقيقة وتاخد فاصل خمس دقايق وخمسة وعشرين دقيقة وفاصل خمس دقايق وخمسة وعشرين وفاصل خمس دقايق وخمسة وعشرين وفاصل نص ساعة لانك بعد اربعة سكشن من الخمسة بتاخد فاصل 30 دقيقة غير اما تذاكر يعني خمسة وعشرين كده نص ساعة خمسة وعشرين دقيقة وخمسين دقيقة يعني انت داخل في قرب ساعتين غير لما تذكر الساعتين كلهم على بعض كده من غير ولا حتى لفت راس كده تروح تجيب بها مية مثلا تقوم حتى تقف تفتح الباب ترد السلام تذكر ربنا تعمل اي حاجة انت قاعد قاعد في بقى نقطتين في الحتة دي لو انت حد متعود ماشي ما فيش مشكلة إحنا متعود على كده بس إحنا برضو بنقول لك إنك ما تكملش في الموضوع ده عشان صحتك لو إنت مش متعود فتفضل التقنية دي أو الطريقة دي أو حتى مثلا كل نص ساعة وراح عشر دقايق نص ساعة عشر دقايق حسب مقدرتك إنت المهم إن إنت ما تقعدش تلات أربع ساعات على بعض اقعد فترة وريح شوي اقعد فترة وريح شوي فترة وريح شوي وبعد أربع أو خمس فترات ابتدي ريح فترة كبيرة تمام؟ ليه بقى؟ علشان توزع مجهودك على الفترة اللي عندك لما وزع مجهودي على الفترة اللي عندي المعلومة هتبتدي كلها مكان لان انت لما بتوزع جهدك بتوزع الوقت بتاعك على كذا فترة بيبتدي ان انت عقلك ياخد هدنة ويرتاح وبعدها يبتدي يستقبل المعلومة الجديدة برضه بهدوء ويبقى فيه يعني زي كده فيه ايه خد وهات بتلاقي عقلك بيقولك خد وهات ، الفترة دي المعلومة بتطلع مظبوطة ، المعلومة ساعتها المعلومة بتدخل مظبوطة وبتطلع مظبوطة ، في الحالة دي الممارسة اللي انت بتعملها للمنهج بتكون ممارسة موزعة اما الفترة اللي انت بتقعدها فترة كاملة فبتكون ممارسة مركزة مركز حاجة على النقطة دي فقط لا غير طيب حسن تنظيم الوقت وتوزيعه على الأعمال الجادة والأنشطة الترفيهية اللي احنا قلنا عليها اللي هي طريقة توزيع جهدك وتوزيع وقتك على فترات معينة الراحة دي ممكن تكون الحبة الترفيه بتوعك والنص ساعة دي الترفيه بتاعك أو مثلا آخر يوم في الأسبوع تمام؟ يعني انت مش هتقعد عمرك كله تذاكر مش هتقعد الفترة كلها بتذاكر لازم برضو يكون فيه ايه حبة رفاهية هي دي طيب آخر عامل عندنا وهو العوامل الشخصية اللي هي بقى عكس العوامل اللي فوق اللي هي بتكون العوامل الداخلية الانتباه واليقزة والحيوية كنت زمان بفكر ان الانتباه واليقزة والحيوية والنشاط وانك تبقى قاعد مصحصح مع المدرس ده هو ان انت تبقى مصحصح ومركز مع المدرس في الوقت اللي انتوا الاتنين بتكونوا قاعدين مع بعض او الميز بتاعتك بعد ما المدرس يمشي فانت لك مطلق الحرية انك تنام خصوصا النوم يعني في ناس بتحب النوم كتير قوي. اتضح بقى ان الموضوع مش كده اتضح ان الانتباه واليقظة والحيوية ده حبيبي يومك كله اسبوعك كله سنتك عمرك كله تبقى مصحصح ومركز لان هو ده اصلا اللي حيسهل عليك حاجات كتير ازاي تلاقيهم بيقولولك في البيت ساعة فايق فيها هتقدر تحصل كتير غير 3 اربع ساعات انت كسلان وخمان وتعبان وعايز تنام مش هتخلص صفحة صفحة واحدة مش هتخلصها طب انا ازاي ابقى مصحصح ومركز انا في صيام وتعبان ومهدود حالي وغير الصيام بروح المدرسة وارجع الدرس وبعدين يا ده كتير او حاول ان انت طبعا مش هقولك انت لعب رياضة بقى ومشي مش هينفع في الصيام اللي احنا فيه لكن كل اللي اقدر اقوله انك حاول بعد الفطار تشرب ميه كتير على قد ما تقدر لان الميه هتحافظ لك على الاكسجين في دمك وفي عقلك هتخليك مصحصح تاني يوم تاكل مرطبات جيلاتين جيلي كل خيار خيار حلو قوي اشرب لبن ساقع شفش لبن سخن اللبن الساقع بيهدي وبيلطف وبيرطب بيخليك منتعش ولما بتنتعش بتحس يعني ايه زي ما تكون الدنيا تراوة وتاني يوم بتلاقي نفسك مصحصح مش وخمان لان دي التنفس والحر بيضيق الخل وبيخليك يعني مش طايق تعمل حاجة ومش طايق نفسك وكمان شوية بعد ما تهدى تلاقي نفسك فرهت وعايز تنام خلاص يبقى نمت برضه فحاول دلوقتي ان انت بعد كمان الفطار ما تتفرجش مثلا على المسلسلات او الافلام اللي تفور دمك اتفرج على حاجات مهدئة للأعصاب وفي نفس الوقت مفيدة بعد بقى ان شاء الله رمضان تقدر ان انت تمارس رياضة تتمشى كتير تحاول تلعب ألعاب منشطة للعقل تحاول تتعرف اكتر على اهمية الدراسة وان هي قد ايه نعمة فتحبها فتبتدي تقعد تذاكر وما تزهقش وما تملش منها كده إحنا خلصنا الدرس بتاع الذاكره ايه إن شاء الله الفيديو اللي جاي حيكون التفكير التفكير ده لذيذ قوي وسهل قوي ايه زي درس التغيير كده حاجة لذيذة قوي إن شاء الله نخلصها ويبقى كده خلصنا ايه منهج علم النفس ايه معانا السنة دي ونبتدي بإذن الله في مراجعات اتمنى لكم التوفيق من قلبي سنة تانية وانا كمان يعني ادعولي ان انا خلص الترم بتاعي على خير يا رب ربنا يوفقني ووفقك ويوفق الجميع واشوفكم الفيديو القادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته